Şəhərdə də sağ ol, gözəl. Cəmi İnşallah neye yalaşır. Bir hiç sual vermiyor. Bunu da koymayayım. Çağırış adam kısa söndürmek istiyorum ama. Seni öldürdüm bu. Acan geldi bu ne yiyor? Az bir den yadı boşluksun. Seni yorsun görmüyor. Bu da yadı yadı. Acan bey, geçamadım. Ya. İnşallah bir taş söndür. Şa. Ben işte bunu yapıyorum. Sizin de. Haydi kaydolacağız çara. 2011 və 10-cu illərdə baş verib bir forumun yıldız halında tanışı olmuşdur. Tanışdırdından sonra da qarqaşda olmaz. Nəyəcən, davam edir. İnşallah da, ümumun axı nə qədər qədər davam edir. Reyal, səni öpürəm, bağırma başıram, adı günə müqayələ. Bu gün ailəsində iki bayramdır. Gözəl qardaşım, dostum, reyal onun gözəl qızı Məriyəm xanımın doğum günüdü bu münasibətlə səbəbkarları təbliq edirəm. Hər ikisində möhkəm, cansallıq arz edirəm. Bizdən çox-çox uzaqlardasınız, ancaq qəlbimizdəsiniz, bizimləsiniz, biz sizlə fəxr edirik. O gün olsun, royal bardaşım da öz evlatları ilə fəxr eləsin ki evlatları da öz valideynləri ilə fəxrləsin. Necə ki, biz fəxr edirik və əmin, əminəm ki, uşaqlarla fəxr edirlər öz valideynləri ilə. Öpürəm hər birisi, bağırıma basıram. Necə deyərlər? Happy birthday. Çağım, əməz qadaşım. Sən necəsən? Sənə təbbük edirlər. Necə verilər, 35 yaşın sənə təm uğurlu olsun. Həyatda bütün nə arzuları var, hamısını həyata çəkisəsən. Təbrik edirəm sənə, mənim qardaşım. Royal, təbrik edirik. Təbrik edirik Royal səni. Sənin haqqa bir neçə söz demək istəyirəm. Düşünürəm ki, sən çox gözəl ailə başkışsan, çox gözəl atasan. Allah səni onların üzərindən əksə eləməsi hər zaman belə hoşqaq qalası təbrik edirəmdirəm. Mənə təbrik edirəm və mən də düşünürəm ki, Royal çox zəhməkəş insandır, çox çalışq insandı Bir-birilərin dəstəli bu günə bu artlıma gəlib çatmaları Amerikada bu mərhələyə gəlib çatmaları çox nümunəvidir və ona görə mən, Royal, səni təbrik edirəm səni və ailəti. Ad günü mübərik. Ad günü mübərik. Royal, qardaşım, sənə təbrik edinmək. Bələk edə sənə təbrik edinmək. Xəxsirəm, var olar ki, Salam, Royal, səni ad günü müəssisətlə təbrik edirəm. Uzun ömürdən sağlıqı, İnşallah uğurlarım daha da böy daha da uğurlu olsun həyatın, daha da süper video seçməyə arzu edəm inşallah. Görüşmək ümidi ilə, sağ ol. Royal, adətən sən videolarda salamlıysan, bu dəfə də bizim növbəmizdir. Sənin adı günü təbrik edirəm. 2020-cü ildə sənə nə arzu edirəm? Təbii ki, can sağlığı sənə və ailənə. Yaxınların, əzirlərin yaxşı oranda sən də özünü daha da xoşbəxt hiss edirsən. Düşünürəm, bundan sonra daha da gözəl videoları çəkə bilərsən, daha da böyük proyektlərlə məşğul olarsın və daha böyük uğurlara imza ata bilərsən. Sənlə cəmi iki dəfə görüşmüşük Bakıda. indi daha çox virtual həyatda əlaqəs aflayırıq, amma yenə də istər Los Angelesdə, istər Moskvada və ya Bakıda görüşməyə şad olaram. Sevinç, başın ortacı, kədər, ayağının toz olsun. Real sənə ad günün münasibəti ilə təbrik eləmək istəyirəm. Bilirəm, bu son illərdəki ad günü sənə xüsusilən əzizdir. Çünki kiçik qızın da sənlə eyni gündanadan olub, fürsətdən istifadə edib. Hər ikinizi ad günün münasibəti ilə təbrik edirəm. Sənə can sağlığı və xüsusilən yaradılığında uğurlar arzu edirəm. Özünə yaxşı bax. All right, Royal and hey, what's up, man? It happy is, uh, birthday. Happy birthday. Chris and Mike here from Ferrada Auto Wheels. Uh, Enjoy your day, buddy. Enjoy it. Your wife kind of snuck us a message <laughs> so that your birthday so uh Don't party too hard. I need you to shoot tomorrow. <laughs> well, you got to shoot, all right? <laughs> happy birthday, you, buddy. Man. You've been amazing over the last two years. Great work. We're going to continue working with you. He's not going to It's birthday. <laughs> you never know. I mean, you're right. You never you're know. right. It's been a messed <gülüyor> Happy birthday, buddy. Happy birthday, happy birthday. Peace out. Royal, well, sənə ad günün nasibəti ilə təbrik edirəm qardar. Sənə uzun ömür, can, sağlığı və həyatda ən əsas olan xoşbəxçiliyi arzu edirəm. Bugün sənə əvladun da ad gündür. Onu da təbrik edəm, böyük üzə olsun. Həmişə fəxrəbiz olsun. Təkirəşəm ki, sənə heç bir hədiyə düşmür. Çünki Allah sənə ən böyük hədəyə verib, oğladınla Adqının eyni gündədir. Öpürəm, oğradar, özü yaxşı bağlıq. İnşallah tezi ilə görüşməyəm, ömədiyilə hələliyəm. Amerikaya salamlar. Röyəl, Adqın və təbrik edirəm sənə, 100 yaşayasan. Uzun ömür can sağlığı hazırlayıram, öpürəm. Aziz olsun, mən sənə təbrik edirəm, Röyəl. Büyük yoldan olasam, Allah Allah sənə can sağlığı versin, Allah Allah sənə gələcə Məriyan balamızı təbrik edirəm. Gözü dolusu gördük, görəsən, inşallah. Allah qağır, onun xoş günlərini, həmçə sənə qismət edəsin, əzi qardaşı, təbrik edirəm. Salam, Royal Ismailov, sən abdünü tətbiq edirəm. Sənə mən uzun ömür can sağlığı arzulayıram. Mən Royal Ismailov ilə bir şirkətdə ə, bir yerdə işləmişik, tanışdığımız oradan başlayıb. Bir neçə idi ki, həm ə, bir sahə bir böyük sahədə Çalışırıq, həm də yaxşı dostuq və ondan bəri biz dostumuzu saxlayırıq. Royal Smiley hər, hər ay, hər gün öz sahəsini daha da mükəmməl edəməyə çalışır. Və bunu onda yada çox uğurlu almadım. Mən bir daha da Royal Smiley təbrik edirəm az günlə və bir daha da, da can saxlaracaq. Salam, Royal Bey. Sizi doğum günü münasibəti ilə təbrik eləyirəm. Həmçini sənin gözəl balığı təbrik eləyirəm. Uğurlarım bol olsun, əllər və sağlıq qardaş. Öpürəm səni, var ol, sağ ol, öz və yaxşı bax inşallah qardaşım. Və yaub bey, salam melek, sənin ad günümü təbrik eləyirəm. Hə? Necə belə yaxşı illərə çıxasan qədər pandemiyasız, virussuz. Allah səni var elə bütün ağzılar və çatdırsın. Həmşə ailəmin üstündə, ballarımın yanında olasın, inşallah. Məliyəm az gözü bari verirəm. Bazı qız qızınızın adı gündü, onu da təbrik edirik. Gözü görəsən, qədəş. Göres. Və əncirizmə yetişən vaxtı da çıxmasın aralarında. Çoxun bari, böyük oğlan olmasın. Salam canın, az günün mübarəkə olsun, öpürük sənə. Yüz yaşayasın, Allah bütün ürəvin arzularını versin. Öpürük sənə. Royal qardaşım, Happy Birthday. Sağlam ol, xoşbəxt ol, arzuların çün olsun, istədiyin hər şey əldə eləyəsin inşallah. Hər zaman belə kreativ, belə maraqlı və bizim Röyal isməli. Öpürəm. Aziz qardaşım Röyal, səni və az qızın məniyəmi təbirkə edirəm. Həmişə belə gülləriniz olasınız, həmişə sebiçisini də olasınız. İnşallah səsiniz yüksələrdən gəlsin, uğurlarınız bol olsun, biz də baxaq seviyinə qədər. Öpürəm, az gün cümari olsun. Real salam, sənə ad gününü təbrik edirəm. Bu gün sənin günündür və uğurlar arzu edirəm və s. bunlara bu qoyaq bir qırağa. Sən film meykersən və sələ bu işdə kreativ videolar və bol fantaziya lazımdır. Ona görə də sənə yaradıcılığında uğurlar arzu edirəm və ən əsası da öz sağlamlığını qoru, çünki bu ən əsasıdır. Sənə bir daha təbrik edirəm. Neçə beləllərə çıxasan, öpürəm səni. Mə lazımdı, bəyəm, heç ad gününə də çağırmıb. Ayax deyən görə video çəkə. Real salam, ad günün mübarək olsun. Hər zaman səsin yüksəklərdən gəlsin. Hər zaman sağlam və uğurlarım bol olsun. Təbriklər qardaş, öpürəm. Yələ yaxşı söndür, yələ yoruldum. Qardaşım, salam. Məriyəm də salam, deyirəm. Öpə fəzmə əvvəldə onu. Sonra təbrikləmə başlayayım. Səmirəydim, təbriklərləməz qardaşım. Çox adamlar bəlkə də de, həqiqətən də deyər ki, Kəşməli də belə qardaşım olaydı. Ona görə mən bu baxımdan şanslıqam. Özümün şanslıq hesab edəm ki, sənə kim qardaşım var. Bu, səni qürurlandırsa da, heç vaxt rahatlandırmazsın. Kimlərlə isə fəxri hissəsində demək olar, məsuliyyət həyat da çox böyüdür. Ona görə sənə birinci ailə həyatında uğur delirəm. Muazır ki, bilirəm nə qədər ailəcənin adamsın. Bəlkə də sənə hən çox Ə, belə deyim, ə, çoxları sənə bu xüsusiyyət və görə sevir, həm səmimi olduğu və görə, həm ailə canlı olduğu və görə. Ona görə də sənə həmişə bil bütün işlərində uğur, həni vacib olan çoxlar elə deyir-deyir, amma fərqinə varmaq lazımdır, möhkəm san, sağlığı deyirəm, əsasda vacib olan budur, 35 yaşım mübarək, Məryəmi də öpürəm, onunla az yaşım mübarək, <gülüyor> inşallah qismət olar. En azından ad günündə konağlı olaraq belə öpürəm. Qızalım olsa salamlar Azərbaycanın makişərinlə. <gülüyor> ad günü mübarəli. Arzulayıram ki, tezli ilə, ə, Amerikada ad çıxarmış, öz biznesini qurmuş bir Azərbaycanlı biznesmeni çövməsin. Amerikanın böyük maşın şirkətləri qurduğun production ...video çəkdirmək üçün, öz maşından reqlam eləmək üçün növbəyə dursunlar. Vətəndaşlıq alasan, production-da avcıladığım filmləri çəkəsən, övladların sağlam, ailən möhkəm olsun, ə, gəlib gedəsən buralara. Ümumiyyətlə, həyatı ürək istədiyin kimi qurasın, inşallah. Ə, bilirəm, sən mübariz adamsan, sən dediyinə dönməyən çalışqan adamsan. Ə, sadəcə, arzulu ilə ki, bütün əziyyətlərin öz bəhrəsini versin, xoşbəxt ol, uzun, sağlam və möhkəm ömür yaşayın. Hər kəsə salam, adım Tamara. Real ilə tanışlığımız əsr 21-ci əsr tanışlığı oldu, çünki bu onlayn oldu. Tanımadığım bir insandan gözləmədiyim bir qardaşlıq və dəstək gördüm və bunun üçün çox minatlarım. Real. Ad günün mübarək, bir gün sənə real həyatda çox sağlı deməyə mi deyiləm, hələliyik. Oh, ağa, nətərsən, təbrik edəm səni, böyə oğlan da sən Necə belə gözəl illərə doğurub, o yüzden sən imini gəlmişəmsən, bu yerləri yad edəm, yəqin ki, güləssən buralar aradır. Ona görə sən bu sürprizi bu məkəndə təbrik edəmək istədim, buranı görə barıxmayalım. Təbrik edəm, balaca pişiyi də təbrik edəm, mən adımdan. Hamı söpürəm, barıma basıram. Can sağlığı, uzun ömür, çoxlu pul para inşallah. Xudafiz. Allahım, əzizim, mən sənə təbrik edirəm. Allah-ı tə Allahdan sənə uzun ömür can sağlığı arzul İnsan yaşadı olduqca bu can sağlığının nə qədər dəyərli və nə qədər önəmli olduğunu dərk edir. Bilməyənlər də məlumat olaraq demək istəyirəm ki, Rüya o da ki, o insanlardan, o yollaşlardandır ki, ən son qanına qədər, ən son qəpeynə qədər onu özü vətəninə, xalqına, yollaşlarına ən ıxrıncı damla qanını qədər verməyə hazır olan bir oğuldur. Sən bizim üçün qənimətisən qardaş, sən ailən üçün qənimətisən, sən dövlətin üçün, sən bu xalq üçün qənimət oğulsan, halal olsun sənə. Yenə dənə dönə dönə-dənə səni təbrik edirəm. Röyal ilə biz tanış olanda, Röyal bizdə kəlmək eşidi ki, mən Azərbaycanlıym və o bütün gününü, vaxtını səhv edəyərək bütün o losancası mənimlə bəqəbər gəzdirdi məni, bütün hər yeri mənə göstərdi. Bir tək Azərbaycanlı olduğumu bilə-bilə, hər şeyi bir kənara, sən çox gözəl dostsan qardaş. Mən çox dönə-dənə səni təbrik edirəm. Və biz Rüyal ilə tanış olandan sonra, Los Angeles görüşəndən sonra bizim dostluğumuz hələ və bu günə qədər davam edir. Yaxşı ki, varsın qadar. Öpürəm səni, bir daha səni təbrik edirəm. Hala alıq səni. Buradan sizin adqinizi təbrik eləmək istəyirəm və demək istəyirəm ki, bəli, mən də bu gizlin proyekta iştirak edirəm sizin xəbəriniz olmadan. Buradan sadəcə olaraq hər kəsələ istəyirəm ki, mən Röyalı YouTube-dan tanımışam və yəqin ki, YouTube-da Amerikanı Röyal qədər real təqdim eləyən YouTuber yoxdur və Röyalın çox böyük bir rolu oldu mənim özümün YouTube kanalımın böyüməsində və burdan ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, Röyal, mən bilirəm ki, siz çox ambitsiyalı, çox belə həyatdan qorxmayan, Amerikaya sıfır pulla gəlib, sıfırdan biznes quranı öz uğurunu öz ilə əldə eləyən insansız. Ona görə ümin edirəm ki, burada Amerikada daha-daha daha böyük arzularınız, daha-daha daha böyük ambitsiyalarınız hamısı real olar və həyata keçər. Ad gününüzü təzdən təbrik edirəm və sizə uğurlar arzu edirəm və həmşəki kimi belə maraqlı videolar çəkməyə davam edin. Çünki videolarınızı mütləq izləyirik və bu il, bu yaşınızda sizə böyük uğurlar arzu edirəm. Röyə salam! Ad günü mübarək, necə belə illərə, daha sağlam, daha umurlu, daha güzəl illər yaşamaqı arzu edirəm, necə belə illərə təkrar. Doğum gününün kutlu olsun və, senin və kızının doğum gününü <gülüyor> kutluyorum, təkrar orlandıya. inşallah və təkrar görüşmüş oluruz. Ben de Dost İngilizləsə gelsem, sınav haber və seni görmək istəyirəm. Aziz dostum Royal, mən səni ürəkdən təbrik edirəm. Yadımdadır, Bakıda görüşmüşdü, dedi ki, birge bir iş görəy layihələr eləyək. Amma indiki zamanda mən sənə görə çox şadam. Çox şadam ki, sənin işlərin orada yaxşıdır. E, yeganə bir şeydir ki, ki darıxırıq, görmürük, görüşüb danışardıq, çay içərdik, sama var çayı falan. Amma heç nə olmaz, biz ora gələrik. Mən səni bir də təbrik edirəm. Sən ad gün mübarək, 35 yaş gibilikdir. Mən 35-də kireşirdim ki, bitirim işlərimi, amma işlərim elə gətirdi ki, hər şey təzədən start elədi və daha da çox oldu və sənə də arzu eləyirəm ki, sənin də işlərin, layihələrin və içindəki o enerji bitməsin və 35-də daha da güclənsin. Təbrik edirəm, öbürəm sənə qardaşın, sağ ol. Salam, mən də öz növbəmdə quralı və onun qızı məqramı uqayətdən təbrik edirəm. Mən can şəhəli qızdan muağazı edirəm. Mən quralı çox gözə insan kimi tanıyıram, çox gözə video qaldı, filmmək edirək işsəldü. Onu izləyirəm, hala vövləra. tam üçlə izləyəcəm, uğurlu sağ olun. İçin gözəl maşınlar var ha, gün olsun sən şəxsi qarajında ondan 10 dənə olsun və uzun ömür can sağlığı aracılırıram, həm üçlə bir qeyirədə xoşbəxt və provan yaşıq Sağ olun, öpürəm. Və ya, salam, sənə təbrik edirəm qardaşım, uzun ömür, can sağlığı Роял, поздравляю тебя с днем рождения, дорогой. Желаю тебе всего самого лучшего, наилучшего, что могу пожелать кому-либо. Ты мой брат, я тебя люблю, уважаю. Всего самого хорошего твоей семье Ты добился успехов. Продолжая в том же духе, нужно работать, работать, работать и будешь добиваться всё больше и больше успехов. Aprem gardaş, respect, miss love you. bye happy birthday, Man, it's too weird to sending this video, I know, I wish you I were there with you right now uh, Man, happy birthday man, I wish you everything, everything, the best wishes First of all, health, you cannot buy a health, so a lot of luck, happiness, a lot of filming productions I wish you to build a big building that you're gonna produce, you're gonna be a, a boss of many productions, man Anyways, man, you know I wish you love uh, a lot of happiness from your parents, from your family, from your rising kids, from your wife, for everybody, you know. Азарта, братан. Снюха, желаю тебе азарта, фарта и сильного сырыва, конечно, в жизни и здоровья самое главное. Давай. I love you man. I miss you, you know. And enjoy the night. Hər kəsə salamlar. Bu günləri sizi Real İsmaylovun kanalından salamlamaqda məqsədim. E, Bu günləri qardaşımız Real İsmaylov üçün xüsusi, əlamətdar bir gün olmasıdır. E, Bu günləri qardaşımız Real İsmaylovun ad günüdür, e, doğum günüdür. E, Real qardaş, mən elə səni, sənin öz kanalından təbrik etmək istəyirəm. E, sənə e, uzun ömür, can sağlığı diləyirəm. Ə, sənə öz işlərində, öz fəaliyyətində uğurlar, ə, yeni nəaliyyətlər arzu edirəm. Ə, sənə ailə səadəti arzu edirəm. Ə, sənə, belə deyim də, sən özün öz ürəyində özün üçün nə gözəl arzular, gözəl diləklər edirsənsə, eynisində mən sənə arzu edirəm. Ə, hə, bu arada sənin kiçik qızın Məryəmin də alt günüdür. Mən fürsətdən istifadə edib, onun da ad gününü buradan təbrik edib. Ona da happy birthday baby demək istəyirəm. Hər ikinizə, necə deyim, uzun ömür, xoşbəxtlik arz edirəm. Özü salam, mənim qardaşım, mənim köynə dostum, mənim məşk yoldaşım, mənim bratım. Sən doğum günü münasibəti ilə təbrik eləyirəm. Sən uğurlarımın davamını diləyirəm sənə. Azərbaycanda sən işimi görən üçün oğlan varsa, üçü də sənsən. Sənə həmişə zirvələrdə görmək istəyirəm, biz sənəyə fəxr edirik. Happy birthday to you, I, I wish you all the best. I wish you whatever I wish myself. I love you so much, brother. Yüz yaşa qardaşım, öpürəm səni. Mən realı çox mehriban, qayrıkeş, ətrafındakı insanlara həmişəyə kömək eləməyə çalışan bir insan olaraq tanıdım. Və baxmayaraq ki, Real'ın ın kanalı mən çoxdan da izləyirdim, amma onu həyatda şəxsən tanımaq çox yaxın tarixlərə nəsib oldu. Və mən həyatda Röyalı tanıyaqdan sonra da onun necə mehriban insan olduğunu, necə qayğı keş, necə dostlarını kömək eləməyə çalışan, hər zaman, hər daim, kimin son ehtiyacı varsa həmişə orada olan bir insan olaraq tanıdım. Röyal, məsələn ad günü münasibəti ilə təbrikə eləyirəm sənə həyatda ən gözəl xoşbəxtlikləri arz oluyuram və gözəl ailəndən, balalarından, gözəl həyat yoldaşından sənə ən-ən-ən xoşbəxt həyata arz edirəm. Ümid edirəm ki, hər zaman ən sevdiyin işlə məşğul olasan və bu sevdiyin işlə məşğul olaraq, gözəl ailənlə xoşbəxt bir həyat yaşayasan, sənə qəlbində, ürəyində, nə ail olmaq istədiyi, nə arzu və nə aliyyətlər varsa hamısına çatmağa arzu eləyirəm. Sən çox yaxşı bir insansan, çox mehriban insansan və buna görə də ən gözəl xoşbəxtliklərə layiqsən. Ona görə də təkrar sənə təbrikə eləyirəm, təkrar bütün arzularıva çatasan diliyirəm, sənə xoşbəxtliklər diliyirəm və gözəl ailənlə, gözəl bağlarınla həmişə bir olasan, xoşbəxt olasan, sevdiyin işlə məşğul olasan, I'm happy to be with you, my friend, hope you had a great year. I uh, hope uh, it wasn't too challenging, but just challenging enough to bring you some uh, wisdom and uh, good times. Um, I want to wish you to stay healthy, to keep enjoying uh, your work, keep making the videos, bro, and uh, happy birthday. Happy yeah. birthday. Cəmiyyət təxal vurabildim. Gördüyün kimi güclü işlə məşğulam, işim gücüm var. Birdən yadıma düşdü ki, Royal'ın adı günüdü, yəni şəhri yadıma düşdü. Bə. Yadıma düşdü ki, adı günündə təbrik edirəm Royal'a. Böyük-böyük uğurlar, sənin bütün Amerika arzularının Çin olmasını arzuluram. Ümumiyyətlə bütün arzularının Çin olmasını arzuluram, sən özün yəqin ki bilirsən, Ə, məhəm sənə olan hörmətmi ə, ümumiyyətlə, doğrudan sənəni mən çox istəyirəm, çox hörmət eləyirəm, ə, ona görə də hər bir sənənin uğurun məni sevindirməyə bilməz, ə, yenə də deyirəm, yəni istənilən bir uğur ölkə üçün fəxirdi, yəni ölkədən xaricdən nəsələmək, ümumiyyətlə də bizim ayrıca bir yüngül belə isti münasibətlərimiz ə, işi nəzərdə oturam, yəni işi nəzərdə oturam. O da kənarda qalmaya bilməz, ona görə biz biraz az başqasından daha başqaca fəxr eləyirik səndən. Ona görə də bütün ən xoş arzuları sən arzuların, bütün arzuların üçün olsun. Böyük adamsan sən, yəni, hara fırratsan, nə deyilsən, inilsin, sən də da böyük adamsın, istəyirlərim böyükdür, proqressiv adamsan və belə adamlar da əmək heç vaxt yerdə qala bilməz və mən əminəm ki, arzuladım, arzulamadım. Ə, bu arzular, bu istəklər çin olacaq, həyata yetəcək və doğrudan desəm, belə necə deyim, mən royalın dostuyam, mən royalı tanıyıram kimi cümlələrdən ə, cümlələri biz fəxrdən işləyəcək, mən buna əminəm ə, Öz övkir ver, ə, huu, happy bözi Royal salam, mən bu qar səni Almanya'dan salamlayıram, sənin və qızın Məyrəmin ad gününü təbrik edirəm Preol, sənə təbrik edirəm ad gününün nasibəti və sənə can sağlığı, uzun ömür və qoyduğun bütün məqsədlərə, arzulara çatmağı arzuluyuram. Bundan alaqə sənə çox sağ ol da demək istəyirəm ki, çünki sən daima mənə və başqa bir çox YouTube-a və yaxud da video editinga təzə başlayan insanlara kömək olmuşsan, bundan alaqə Amerika getmək istəyən, ümumiyyətlə, hər hansı bu, bu mövzularda sualı olan insanlara daima kömək olursan, YouTube-da videolarınla, yazdığın cavablarla, buna görə da sən Bütün halımın adından təşəkkür eləmək istəyirəm və sənə arzu edirəm ki, YouTube-da da qoyduğum məqsədə çatasan və ümumiyyətlə bu video işində də çox uğurlu proyektlərə imzatasan və inanırım ki, sən bunu eləyəcəksən və bunun əlavə də Məryamın da bu gün ay gündə onu da təbrik edirəm, daima fəxri olsun bu qədər Uğurlar sənə hələlik, göçənə dək. Salam, Röya. Bugün sənəm dəyəmdir. Mən adı günə təmkih etmək üçün əmrədən istəyərdim. Açıq ürümüzü çoxdur, bəzi tanımırıq və 3-4 dəxədə görüşmüşük. Amma sən o insanlar arasın ki, sənəm əftiraf olunma adam çıxılmır və adam çəkinmür ki, bunu eləyəm, bunu eləməyəm, yəni. Adam öz müsəlbəsi Ə, bu, çox yaxşı bir şeydir, yəni, mən ocaq insanları həqiqətən çox istəyirəm və sənin adı yönünü təbii keynirəm, bol bol uğurlar və bunu elektri arzulayıram bu yeni yaşında və məncə də çox bacarqlısan və istədiyin hər şeyə nəyə olacaqsan inşallah, bir daha təbii keynirəm. Royal, mən də səni səmini qədbdən təbrik edirəm. Yeni yaşında yeni uğurlar, yeni nəaliyyətlər paruz edirəm sənə. Sən bizim fəxrimizsən. Öpürəm səni. Bir daha adı günə mübarək. Lumix məsələsində danışarı xəlil gələyək, yəndi bura yeri deyil. Oldu mənim qardaşım, öpürəm sənəni. Bir daha təbrik edirəm doğum gündə. Doğum gününüz mübarək, Royal Bey. Sizə sağlam, can sağlığı. Xoşbəxt ailə saadəti arzu edirik. Yüz yaşa, sağlam yaşa. Alt gününüz mübarək, Rüyəl Bey. Nəmişə başında, Aytan xanımlar, balalarınızla birlikdə olasınız. Övladlarınızın xoş gününü, xoşbəxt bəxtəvə günlərini görəsiniz. Can sağlıqlı, uzun ömür ailə saadəti arzu edirəm. Qızam, gözəl qızam, Atananın başına tac olasan. Alt günün mübarək, Xoşbəxt bir qızsan ki, atanlar eyni günlə doğulur. Xoşbəxt ol, qızam. Həmçə, ata-anala hörməd, məhvət bəslə. Ad gününüz mübarək, Röyal bəy, qızın ad mübarək. mübarək. Çox sevdirik ki, sizin də Los Angelesdə yaxından tanış olu, sizin də və ailənizdə. Görüşənə dək, ələlik. Happy birthday. Evala qardaş, pazarlayacaq, zəniyəm rəcəyiniyəm. Üləyətən səni təbrik edirəm. Arzu sənə və sən ailənə uzun ömür və can sağlığı bütün niyyətlərini arzularına çatarsan Dida, soyun boşluva qardaş. Я помню, когда Джахан нас познакомил чуть четмышке хайкинге. Такое впечатление производишь, умного и достойного парня. И я рад, что у меня есть друг такой, как ты. Я хочу воспользоваться случаем и поздравить малую. Мариан, happy birthday to you. I love you. You are the best. Азиз, достоин, кардаж, музыка, сэри, Salam, ümid edirəm ki, hər şey yaxşıdır, ad gününü təbrik edirəm, sənə Allah'tan uzun və mürcan sağlıq arzulayıram, işlərində uğurlar, müvəffəqiyyətlər, həm yerlimiz kimi, dostumuz kimi, yoldaşımız kimi, öz işinin bazaranı kimi sənilə fəxr istir duyuruq, inşallah yeni yaşın sənə yeni uğurlar, istədiyin yerdə olasan, istədiyin pilliyyət çatasan inşallah, Təbrik edirəm səni, adıcın mübarəkəz qardaşım. Salam mələküm, mələk qardaşım, Həmin mübarək, necə biləyirlərə? Mən sənə adıcın biləm qardaşım, sən dünyanın ən güclü bir devruq sən biti nə varsa, hamısı vaxtı ilə yox, elə bağlı və gələn kimi yerinə keçsin, mən sənə çox sevirəm, özündə bilirəm, yüz yaşaya qardaşım, yəni sevirəm sənə. Təbrik almışaqlar! Haaa! Beber, Beber. Olur, olur, olur. Olur, olur, olur. Olur, Ya. Miricistan. Ya. Ya. Şaka. Şaka. Ben nazar olumuşsun sen. Mualla sen de. Neyse, gel. Babay. Tam bir zaman çok söndürdüm babam. Neyse bir zaman. Allah'a. Allah'a. Allah'a. Allah'a. Ege yanaştır. Biri çaz şu anda səhv başa düşdüm. Qısa söhbət edəcəyik sizimlə mənim